Hmm, asi tak 9? 9 let, myslím. Asi 17. Mně asi 24. Myslím, že mi bylo asi 6-7 let. Poprvé jsem letěla do Bulharska ve třetí třídě, tak to je 9 let. Když jsem poprvé letěla v letadle, tak mi bylo 16. Letěla jsem do Egypta na dovolenou na týden a vlastně z celý tý dovolený jsem se nejvíc těšila na to, že poletím těm letadlem.